Problemimiz şey, o ki, bağlıqı bu binada. Bize bakan yoxdur. Diyabınıyada o prospektinlə, oturdun yerləşən o qistiydi. Bize yoxdur burda. Hansın, hara gedirik qabül eləmək. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun Mehrman hanım. Yəni, kiçdirip lə. Şəraiti gözəldi. Amma mü müəyyən qurumlar bu işləri düzgün... Konkret kim problem yaradır sə? Bize konkret yara problem yaradan bu... Başqı məmazur köçürüclərin işlərdə komitə var o. Həmin komitədə bu köçürülməyə baxan idarədir, şövbədir, nədir bu? Yəni bizə problem yaradan bunlardır. Niyə köçürtmürlər? Nə səbəbdən? 100 ailədən 10 ailə, 15 ailə saxlayıb burada qalanı köçürdü. Niyə görə? Səbəb nədir? Sənəd deyir, sənəd var. Yaşayış deyir, yaşayış var. Hər bir problem, yəni belə bir şeylər problem yaratmaq lazımdır. Sən başqa yerdə yaşasan. Bu nə deməkdir sən başqa? Mənim burada ola ola, burada ola. Mən niyə gedib Müraciət eləmişsiniz mi onunla bağlı? Müraciət də Kimə müraciət eləmişsiniz? Həmin qaçqın mədvur köçsünlərim, sədirəm. Rövşən yazılıb, məşdub da yazılıb, ərzə də yazılıb. Aşağıda qəbul... Bina uçar. Tez bir zamanda bu işi həll eləməklərini istəyirik. Ona görə. E, Rövşən müəllimdən də xarş edirik ki, baxsın, binanın bax, bu, bu cür halını görsün, kəmisiyyə göndərsin, bu cür halını görsün, tez bir zamanda harasa yerleştirsin. E seçim nece yapardır? Mesela bazı sakinler köşürdü, bazı yeri yok. Kiminki problemi var, kimin problemi var. O adam burada yaşamayıp, 19 yıldır, 20 yıldır burada yaşamayıp, onun e, diye açılmasın diye, başkasının birini e, neyse kabağa atıp ki, he falan kes burada yaşamır diye, e, özününün üstünden kalp çekilsin, tez ev alsın, kaçsın. Ona göre. Problem burda budur. Hətta e, rüşvətə nə gəlir, yoxluyur, Görür evdə, kimsə gəlib mən evdə yazıb, bozub gedibdir. Kimsə e, öz zibilini örtməkdən yana bu hərəkət eləyib. Nazirin də bu işdən xəbəri yoxdur. İndi də biz öz nazirimizə güvənirik. Güvənirəm. İşığı düzəltdi, səs küy, toz torpaq, binanın bəyrin başını söküblər, iyi bu halı yəni götürüb. Uşaqlar yaşayır burda. Yanımıza baxmaq lazımdır. Belə olmaz. Biz də bir vətəndaş Yəni belə bir şey, belə bir iş e, aradırlar, ki, şərait yaradırlar ki, ya kimsə özün intihar eləyə, ondan sonra ya da yığıb buradan gedib hansısa bir səfirlikə biz müraciət eləyək ki, bizi Azərbaycandan çıxar. Biz Hı? də biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Olmaz belə bir şey. neçə aydır təxminən eyni problemi yaşayırıq. Eyni problemi, yəni 15 ildir. Yox. Hər var bu binada bir 15 il. 13. 13. 13 aydır. Bu binadan 13 ailə var ki, problem yaşadır, baxan yox, yəni xayş eləyir, gəlsin nə? Təsir xanımın dəcək. Sənət deyirlər, deyirlər ki, burada yaşamırsınız, belə bir e, atıblar qarşıya. Sənət, bunu təsdiq eləyən nədir? Buranın komendatıdır, komendat təsdiq eləyib ki, həqiqətən mən burada bu günəkimi 19 ildə burada yaşadığımı təsdiq eləyir. İzra, izra nümayəndəmiz təsdiq eləyir ki, mən burada yaşayıram. Koşlar kedi binatarusta təsdiq elir ki mən burada yaşayıram. Ancaq mən mən xəstə adamam. Mən şəkər xəstəsiyəm. Mənim başımda çox xətanın şiş var. Mən bunlara dözə bilmirəm. Evimdə bütün gün ağlayıram. Məə elə olur ki istəyirəm çıxıram bax o balkondan özümə atam. Mən bir dənə övladım var. Mən neçə ildə 20 ildir yetim övlad saxlamışam. Mən ona yazğım gəlir ki məndən sonra o necə olacaq? Mən övcə övladımın üzünə baxa bilmirəm ki, mən gözümü teymişəm bura, ancaq mən bunu da deyirəm. O elə çatsın ki, evi olanlar, evi o villaları olanlar birinci aldı getdi. Burada 15 ildir, 17 ildir evini kiraya verib gedənlər birinci ev aldı getdi. Mən xaric eləm, buna baxılsın ki, onları hansı əsasından ev verdilər. Amma evi olmayan, bax, mənim evim yoxdur. Məni burdan çıxartsalar, mən küçədə yatacam. Bunu da özləri görəcəklər. Mən gedib xaric eləm, mən Kimsə nə bilim nəyə görəsə nə səbəbdə mən də onu bilmirəm. Gəlsinlər təsdiq eləsinlər ki, sənin evin var. Bunu təsdiq eləsə, mən sakitcə çıxıb gedim də başıma dönəm. Mənə sübut eləsinlər. Sübut eləsinlər ki, sənin evin var, harda var. Bəlkə də mən bilmirəm, bəlkə mənim evim var, mən bilmirəm, bunlar bilir. Orada sual verirlər ki, o jekdə işləyir. Mən, mən birinci jekdə işləmirəm. İkinci də ki, bunu jekdə işləyir, işləyir. Kim kim harda işləyir? Bunun daxili var. Mən gözümü bura tikmişəm. E, bu da ki, kişilər evi ala bilmir Mən bir yetimlə evi hardan alıram ki, mənim evim olar, başqa yerdə mən yaşayam Qarş eləyirəm e, tez bir zamanda, dünənləri mən nə qədər çıxırmışdıyım Bu gecə mən ölürdüm, evimdə ölürdüm Gəlib buranı da satırla birinci mərtəbəni söküb, gedin oranı çəkin, görün nə gündədir Çəkin buraları görün ki, bu, görün nə gündə Burada insan yaşayar, axşam mən yata-yata fikirlə e, o fikirlə mən yuxuya keçmişəm ki, bura çökəcək, bu gecə bu çökəcək Bu gecə çökecək, ben... bu ev üzə qismət olmayacaq, elə üç kərə bu binan çökecək, çö... bu binanın altında qalacaq. İnsafları olsun, mən bir ana kimi xayiş edirəm, bir ana kimi xayiş edirəm, mən <gülüyor> <Ben> kimdən <gülüyor> sən, haqqım oğlum, yenə evi istəmirəm, heç diləncə də deyirəm, mən o evi də istəmirəm, amma haqqım olanı istəyirəm. Mən burada 19 ildə yaşayıb gözümü bura qeymişəm, mən indən sonra da ev alası gücüm yoxdur, əgər bundan bizi imtina eləyirlərsə xayiş edirəm. Mən Azərbaycanda qaldığım halda, qaçqın olu ola, məni ikinci dəfəl qaçqın həyatı yaşatdıqları üçün, onda gəlsinlər, desinlər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən, Azərbaycan vətəndaşına imtana, imtana eləyək, hansısa ölkəyə gedək, orada da öyləndə belə közə ölkəmiz deyil. Hamı danıştınca qalıştıncaq, hamı danıştıncaq, ev evet. alanda məndən də bax düşmaksınız. Mənə elə belə qalıştıncaq, hamını deyəsin, qalıştıncaq, Həyə, nəyəyik, nəyəyik? Dəymişəm ben, problemini azıqlar məzəm. Dəyin de zahmet edin. olsun, nə probleminiz var? Dəymişəm, erzəyə vermişəm, nəzəyik? Erzəyəyəyəm, nəzəyəyəm. Arada siz bizim kanala müracaət etmişsinlə, bizdə gəlmişəyiniz. Nə probleminiz var? Dəymişəm, nə probleminiz var? Konkret sizin probleminiz var? Mağda dəyir, burda yaşamışsan, 15, -15 yıldır da Kim dəyir? Yazma paranlar ə e, adın deyərdiniz də. Yəni hansı idarə hal? bilmirəm. 5-6 kişi idi. Hə. Hansı idarədən gəlmişsiz? Haradan gəlmisiniz? Komitədən, Komitədən gəlirlər. Mən komissiyası. Komissiyada onların komissiyası var. Onlar gəlib girirlər otaqlara, sən burada yaşamırsan deyir, üstündən qeyd, press qoyur, çıxıb gedir. Patçı evin içində yaşamaq nə deməkdir? Yəni o insan gəlsin, mən onun insanına da yenə üzvəm. Bu insanın dediyi bir kəlmə var. Mən qapını açıram, kimi görürəm. Sən qapını açsan məni görmüsən evimə içində. Mən evimi bütün ə, uşağım məktəbdən gətirib, nə bilim yoldaşımı işdən gətirib, yerə gələndə gətir, yatırıb qoydu otağınızda. Deməli, ki, gözlüyün gələnmə var da bu evdə. Mən evin içində olmamışam özüm. Girməsən, qapını açsan, baxırsan evdə sən burada yaşamırsan deyib çıxıb gedirsən. Əgər mən burada yaşamıramsan, 20 il, 25 il dövlətin verdiyi mənə müəmimətin, sən mənim kommunalımı bu binadan çıxırsan. Mən gedib qeyri bir yerdə yaşayıramsa, ya yaşamıramsa, onun nə əhəmiyyəti var da, yəni belə. Mənim kommunalımı götürürsən da sən. Burada. Yəni, Mehriban xanımla, rezidentimizdən xayiş edirik. Yəni, bunlara baxılsın. Onsuz da bu aşağı aşağılar baxmıyor, baxmıyor. Gedirsən, orada biri var. Kimdir? Kamil. Kamil deyilən biri var. Mənə, mənə deyin ki, kitab, kitabım bağlarım. Kitab dəftər verir, otur başaq. Bu gün nəri mənə qaldım intihar edək. Mən nazirə güvənirəm, nazirimizə güvənirəm. Güvənirəm ki, bu işə baxıb, ə, yəqin ki, bizə bir yol göstərəcək, yəqin ki, bizə evlə təmin edəcək, araşdırırlar. Amma, 1 mərtəbəni söküb, gedin oranı çəkin, görün nə gündədir. Çəkin buraları, görün ki, bu, görün nə, hə, nə gündə. Bə? Burada insan yaşar, axşam mən yata-yata fikirlə e, o fikirlə mən yuxuya keçmişəm ki, bura çökəcək. Bu gecə, bu çökəcək. Bu gecə çökəcək. Hə. Bu, gecə çökəcək. Mən, bu heç dəyəsən, bu ev bizə qismət olmayacaq. Elə üçün qıra bu bilan çökə çö O binanın altında qalacaq, insafları olsun, mən bir ana kimi xayiş edirəm, bir ana kimi xayiş edirəm, mən kimdən sən, haqqım oğlum, yenə evi istəmirəm, heç dilənci də de deyirəm, mən o evi də istəmirəm, amma haqqım olanı istəmirəm, mən burada 19 ildə yaşayıp gözümü bura təymişəm, mən indən sonra da ev alası, gücüm yoxdur, əgər bundan bizi imtina eləyirlərsə, xayiş edirəm Mən Azərbaycanda qaldığım halda qaçğın ola ola məni ikinci dəfə qaçğın həyatı yaşatdıqları üçün onda gəlsinlər desinər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Azərbaycan vətəndaşına imtahan eləyək hansısa ölkəyə gedə. Orda da öləndə belə gözü ölkəmiz deyil. Ham danışdıqda, ham danışdıqda. Evanda qalıb məndən qorxuq tutmasınlar. Mən elə verəndə ham sizə can verməyəm. Yanına gətirə Əni rəqətin nədir? Deymişəm mən problemim yoxdur. Din də zəhmət nə probleminiz var? Deymişəm, arzə vermişəm razı. Arzı siz bizim kanala müraciət etmişsiniz və bizə Nə probleminiz var? Gedin orda şey, problemləri, onları nə? Konkret sizinlə problemimiz var. Sizin Mənalı deyir, burada yaşamırsan, 15 il dəyişirim Kim deyir? Yazıb aparanlar. Ədın deyiriz də, ya hansı Komitədən gəlirlər onların komissiyası var. Onlar gəlib gəlirlər otaqlara, sən burada yaşamırsan deyir, üstündən gəyib pres qoyur, çıxıb gedir. Patçı evin içində yaşamaq nə demək? Yəni o insan gəlsin, mən onun insandan da yerə üzbə. Bu insanın dediyi bir kəlmə var. Mən qapını açıram kimi görürəm. Sən qapını açsan məni görmüsən evimə içində. Mən evimi bütün əh, uşağımı məktəbdən gətirib, nə bilim yoldaşımı işdən gəl, yer gətirib yerə gələndə yatırıb qoydu otağınızda. Deməli, ki, gələn var da, Mən evin üstündə olmuşam özüm. Girmisən qapını açısan, baxırsan evində, sən burada yaşamırsan deyib çıxıb gedirsən. Əgər mən burada yaşamıramısa, 20-25 ildir, ildir dövrətin verdiyi mənə müamilətin, sən mənim kamlalımı bu binadan çıxırsan, mən gedib qeyri bir yerdə yaşayıramısa, ya yaşamıramısa, onun nə adiyyatı var. Yəni, belə, mənim kamlalımı götürürsən da sən burada. Yəni, Mehriban xanımdan, rezidentimizdən xayiş edirik, yəni, bunlara baxılsın. Onsuz da bu aşağı təq, aş Gedirsən, orada biri var. Kimdir? Şamil. Şamil. Şamil deyilən biri var. Mənə bir kitab, kitab dəftər Mənə bir